تو رب تعالیٰ عام دنوں میں مطلب کہ مکمل ایک مسلمان کی جو زندگی ہے اس کے اوپر یہ آیت ہے کہ ما یفعل اللہ وبِ رب تعالیٰ تو ویسے فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارا رب عذاب دے کے کیا کرے گا وہ رب جس نے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ ہمیں عذاب میں مبتلا کیوں رکھے گا وہ ہمیں عذاب دے کر کیا کرے گا وہ تو خود فرما رہا ہے کہ ما یفعل اللہ وبِ تمہارا رب تمہیں عذاب میں کیوں ڈالے گا یہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں یہ ہماری اپنی خواصتیں ہیں یہ ہماری اپنی نحوثتیں ہیں جو ہم اس سائیڈ پہ جاتے ہیں جدھر سے ہمیں روکا جاتا ہے صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے صرف چھوٹا سا عمل کہ جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا ویسے زندگی گزاروں یہ آسان دنیا یہ بھی سوکھی ہو جائے گی اور وہ دنیا بھی سوکھی ہو جائے گی صرف ایک چھوٹا سا نسخہ کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گزر تو جانا ہی ہے اب مجھ سمیت جتنا بھی بندے اپنا جب سے ہمارے اوپر نماز فرض ہوئی ہے وب سے لے کر اس لمحے تک وقت تو گزر گیا ہے جس نے نماز پڑھی اس کو کچھ مل گیا جس نے نہیں پڑھی اس نے نقصان اٹھایا وقت تو گزر رہا ہے وقت جا رہا ہے لیکن بے وقوف ہم ہیں کہ ہم اس وقت سے اس لمحے سے اس اس گھڑی سے جو ہے نا فائدہ نہیں اٹھا اٹھایا ہمیں چاہیے کہ جو وقت ہمیں ملے ہم اس کو غنیمت سمجھ کر جتنا ہو سکے رب تعلی کی رحمتیں لوٹیں یہ پندرہویں شابان کی رات جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے حدیث مبارکہ ہے کہ آقا بلے ہی سلاط و سلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہر آپ روایت کرتی ہیں اس حدیث کو کہ رات کا پہر تھا میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ سلاط و میرے پاس حجر انور میں بستر پر آرام فرما تھے پھر کچھ ہی دیر بعد دیکھا تو آپ وہاں پر نہیں تھے تو میرے ذہن میں میرے میرے دل میں خیال آئے سوال اٹھے کہ شاید ہو سکتا ہے کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس آپ تشریف لے گئے ہو تو آپ اس سوچ کے ساتھ حجرت سے باہر نکلی اور کیا دیکھا کہ آقا کریم علیہ سلاد و جنت البقی میں بیٹھے ہیں رب کے حضور حاضر ہیں تو جب ہماں عائشہ صدیقہ رد اللّہ تعالیٰ آپ آئی تو آپ نے بنا دیکھے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی تو نے کیا سمجھا تھا کہ رب کا رسول تمہیں تمہارا حق نہیں دے گا کہ تمہارا حق کسی اور کو دے آئے گا کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آج کی رات وہ برکتوں والی وہ عظمتوں والی وہ رفعتوں والی وہ رحمتوں والی رات ہے کہ اس رات رب تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق اور بنو کلاب اور بنو قلب دونوں لفظ ملتے ہیں اس کی ریوڑ جو گئے عرب میں بنو و کلب کے پاس جو قبیلہ تھا سب سے زیادہ بکریاں تھیں ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ پچاس ہزار سے کم کسی بندے کے پاس ریوڑ تھا ہی نہیں تو پچاس ہزار بکریوں کا ریوڑ اس سے زیادہ تو صرف یہ بتایا گیا کہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ رب تعالی اس رات گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے رہائی عطا فرماتا ہے پچاس ہزار کے بھی لفظ ہیں اور کثیر تعداد کے بھی لفظ ہیں کہ اس رات گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے رہائی عطا کی جاتی ہے یار دنیا میں اگر ہمیں موقع مل جائے اس چیز کا کہ ہمیں اگر کوئی چیز ہمارے اوپر لازم ہو چکی ہے واجب ہو چکی ہے فرض ہو چکی ہے لاگو ہو گئے ہمیں موقع ملے کہ یار ایک وقت انہوں نے دیا کہ اس میں جو ہے نا آپ اگر یہ کام کر لو تو وہ چیز آپ کے سر سے ختم ہو جائے گی تو ہم بڑا بھاگتے ہیں تو جو رب ربطلا فرما رہا ہے کہ اس رات جو میرے در پہ آ جائے مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا تو پھر ہم اس رات سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں پھر ایک اور حدیث میں گیا کہ رب تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں اس سے لے کر صبح کی آزاد سے پہلے پہلے تک رب تعالیٰ کی رحمت اور رب تعالیٰ خود اپنی شیان شان کے مطابق آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور آپ کی رحمت کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہے کوئی بندہ رزق مانگنے والا ہے کوئی بندہ اولاد مانگنے والا ہے کوئی بندہ گناہوں سے معافی مانگنے والا ہے کوئی بندہ جنت کا طلبگار ہے کوئی بندہ جنت کو اپنے نام کرنے والا ہے کوئی بندہ دائمی مرض سے شفا مانگنے والا تو پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے جب یہ بات سنی تو صرف اپنے پاس اپنے تکنے نہیں صبح اٹھی تو آپ نے سب کو بتایا کہ یہ رات بہت برکتوں والی رات ہے